יש לי בחדר בובה של פיל ענק אנחנו משחקים בדמיון כזה משחק הוא מספר לי על ארץ רחוקה מאוד מאוד ששם כל הפילים אוהבים לרקוד ומספר לי ש... ידעים מה מספר? הפילים עושים מקלט הפילים רוקדים ביחד ואוכלים סוד גדול הפילים אוכלים ספגטי, הפילים שותים מרק הפילים שרים דואטים, איזה יופי של משחק לספר כל הם רוקדים אחד הם נותנים ככה זה תמיד בארץ הפילים הוא מספר לי ש... תחשיבי מה מספר שהפילים עושים מכלחת הפילים שרים בכל הפילים רוקדים ביחד ואוכלים מסוים דודול הפילים אוכלים בגטי הפילים שוצים מרק הפילים שרים דואטים איזה יופי וכשיורד הלילה על ארץ הפילים הם אומרים תודה רבה לכל הכוכבים ומנגנים על החדק ממש כמו חליל ככה מספר לי חברי הפיל ומספר לי ש... תקשירי מה הוא מספר הפילים עושים הפילים שרים בכל הפילים רוקדים ביחד ואוכלים ביסים Happy Pilims in Happy in The